ודאי שמעתם שהמהירות המרבית של מטוסים מסוימים היא מח שתיים. או שאולי ראיתם סרט מדע בדיוני, או סרט מלחמה, שבו אומרים שעומדים לנצוע במהירות של מח 1.8. ודאי שזה סוג מסים של מהירות, משתמשים בזה באותו הקשר שבו מדברים על מהירות. אולי הנחתם שהמספרים האלה מייצגים סוג של מהירות, אם ככה עשיתם אז צדקתם. המהירויות שהם מייצגים הן בעצם כפולה, או תלוי בלכת המסתכלים על זה, כפולה או חלק ממהירות הכל בתא וכנתון. אם מישהו אומר לכם המח הוא 2, תראו שדבר שונה של P2, ומהיעוט הכל בטווח הנתון ובתנאים הנתוניים. <מוס> הוספתי את שתי הפסקאות האחרונות, כי מהיעוט הכל אינה תמיד אותו הדבר. מהיעוט הכל משתנה עם הטווח, תלוי אם נוסעים באוויר או במים, או שתלוי אפילו במרכיבי האוויר, אפילו אם נוסעים. בסוג מסוים של אוויר, או תערובת כלשהי של גזי, היא גם השתנה עם הטמפרטורה. אם נמצאים בגובה פני הים, ובטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס, אז מהירות הכל היא 300. על פני הים, אנחנו בצבע כחול בשביל הים, על פני הים, מהירות הכל היא בערך 340 מטר לשנייה. זה בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס. טמפרטורה נעימה על פני הים זה בערך 760 מייל לשעה. אם הטמפרטורה יורדת, אם פחות חם, גם מהירות הכל יורדת. כמובן שאם הטמפרטורה עולה, מהירות הקול עולה. כשמישהו לכם שגוף נוסע במח 2 הוא אומר שהגוף נוסע במהירות פי שתיים במהירות הקול בתווך הנתון. בדרך כלל מדברים על גופים הנעים באוויר, ועל מהירות הקול בטמפרטורה הנתונה באותו זמן. אם נמצא בגובה מאוד גדול, כדי להגיע למהירויות האלו, צריך להימצא בגובה רב, במקום שבו האוויר פחות צפוף אז הסביבה היא כזאת, שבה הטמפרטורה היא נמוכה מ-20 מעלות צלזיוס בצורה משמעותית. ונוסעים לי שואלה, אם כשמישהו נוסע במהירות של מח שטיין פרושו של דבר, שהוא נוסע 680 מטר לשנייה, או 1520 מייל לשעה, כשמישהו מציין מהירות באוויר, זה יחסי באותו אוויר. אז התשובה היא לא. הוא ודאי נוסע יותר נמוכה מזאת, כי בגוב הרב מהירות הכל נמוכה יותר. ש Noon מיקרים שPEM לשים במעיוד אני של מח על קרקה ומעיוד את הצדיקה לדבר ומנוחים מח ומייקרים מאלה הנסיעה נסיאים בקפלות של 760 מיל לשעה או 340 מטר לשניה קפלות הם שואלים תצמיחם מי הוא אדם אומטי או פיה בתונה או תגיד תקטין או יתפקד יאז זה ארגנט מח השם הקדוש היחיד אז מח ארנסט מח היה פיזיקאי ופילוסוף אופסטרי. הוא הרבה מחקרים על גלי הלן וגלי קול ועוד דברים. ספרי מח קרויים על שמו.